Terve kaikille. Mä olen Jerkka Laakkonen. Mä olen Helsingistä pääkodinjohtaja. E-Bness Kulttikalan Louhen, Louhen Sitten Ennen mä olen toiminut kouluttajana ja niin liittyen. Sit on ollut paljon hyötyä tässä mun parivuotisella johtajaurallani. Antoin esityksen ja terveys tosiaan Clarion hotellista, missä on meidän toimialan seminaari. Tosiaan. Mulla on paljon hyötyä mun taustasta kouluttajana, kun mulla ollaan lähtenyt miettimään mun yksikön pedagogista johtamista digipedagogikkaan liittyen. Tuota, meidän yksikössä on kolme toimenpistettä, missä on yli 50 työntekijää, ja tuota, me ollaan yksi liikkeelle siitä, että joten kaiken uuden oppimisessa ja, ja vaikka digiteemoihin liittyen niin tuota, on huomattu se, että ja kaikissa muuskin oppimissa on ymmär tärkeää ymmärtää, että miksi tämä on tärkeää. Tämä tai digiväinen pedagoginen käyttö, monilukutaitotematiikka, ei ole yhtään sen tärkeämpää kuin mikään muukaan, mutta jotta niin kuin motivoituu ottamaan niitä välineitä haltuun, mitä meidän toimijoilla on tarjonnut meille, ja jotta motivoituu niitä hyödyntämään osan sitä arjen, arjen toimintaa, niin on tärkeää ymmärtää, miksi tämä on tärkeää. Toisaalta meillä on velvoittavia asiakirjoja, opetussuunnitelmia, esiköopetukseen sekä varsinkin suunnitelma, missä on monenlaisia velvoitteita tähän liittyen. Eli me ei voi täysin sivuuttaa tätä digipedagogikkaa missään tapauksessa, mutta tämä myöskin nämä velvoitteet myöskin herättää semmoista niin ahdistusta ja tuskaakin siitä, että, että mitä kaikkea näihin liittyen pitää tehdä. Ja se on tärkeää tunnistaa jotenkin niin kuin ne omat tunteet siihen teemaan liittyen ja myöskin niin kuin ääneen sanottaa ne. Ja se on ollut tosi silloin kouluttaja-hommissa, kiersin kymmenessä päiväkodeissa. niin mulla oli helppo tähän johtamiselle, koska ymmärsin, että pitää lähteä liikkeelle siitä niin kuin motivo, motivoinnista ja siitä, että joka lähtee näin asioihin eri pisteistä. Ja tärkeää on vain tunnistaa se oma polkunsa ja löytää omat vahvuutensa näihin teemoihin liittyen. Varkattuksessa tehdään työtä tiiminä, se on joukkueen laji. Kaikkien ei tarvitse ostaa kaikkea. kaikkea. On keskeistä, että jokaisella on minimi, minimi ymmärrys ja minimi osaaminen, mutta sekin on tärkeää, että, että joillekin jollakin on sitä osaamista hieman enemmän kuin toisella, että pystytään sitten niin kuin kollegialisesti auttamaan ja tukea näihin liittyvissä kysymyksissä. Ja nämä pelot ovat tosi konkreettisia ja selkeitä. Ja tämä on sellaisia, mitä joillekin tuota, meidän työntekijöillä edelleenkin kokemus on se, että kun näiden laitteiden kanssa digivälineen kanssa vietään paljon aikaa siellä kotioloissa, niin jotenkin nähdään, että se ei välttämättä ole niin relevantti työkalu siellä varskastuksessa ja esimutuksessa. Ja oikeastaan niin kuin juuri sen takia, että lapset käyttävät niitä välineitä siellä kotioloissa paljon, niin se on tosi olennaista, että me tarjotaan sitten meidän toimipisteissä kaikkea sitä muuta luovaa tekemistä, että siitä suhteesta siihen välineeseen tulee, tulee luonteva, luonteva. Ja maailman monipuolinen. Se oma tuottaminen, omien ajatusten näkyväksi, näkyväksi tekeminen ja kaikki semmoinen tekeminen, mikä ehkä kotona jää vähän ohoimmalle, ohuim niin niihin saadaan niitä, niitä tota noin, työkaluja ja sitä suhteet siihen, siihen digimaailmaan ja siihen välineistöön tulee semmoinen luonteva ja maailman tota monipuolinen. Ja tämä on semmoinen, mitä on pitänyt paljon myöskin sanallistaa meidän öö, työntekijöiden kanssa, koska jokaisella on vähän ommal suhteen niihin välineisiin. Ja, ja se on tosi tärkeää konkretisida sitä, että mitä konkreettisena tekoina tarkoittaa nämä meidän velvoittavan kirjojen kirjatut asiat. Ja, tämä lähtee joka vuosi kolme 3000 esihenkilöilä, lähdetään liikkeelle samasta asiasta, eli on tosi tärkeää käydä läpi ne tavoitteet ja myös se ymmärrys siitä, että mitä kaikkeen niihin liittyen on tämän vuoden aikana tarko tarkoitus tehdä. Ja, Samalla myöskin sen henkilöstön osaamisen kartus. Meillä on valitettavasti parsikastuksessa esityksessä aika paljon vaihtuvuutta henkilöstössä. Ja tota, se on tärkeää, että joka vuosi uudestaan tämä sama, sama kartus, kartuskuvio, että minusta kaikki osaamista meillä on. Tämä liittyy kaikkeen muunkin osaamiseen, ei, ei, ei, myös, ei digiosaamiseen pelkästään, vaan kaikkeen muunkin osaamiseen. Et osaamisen jakamisen rakenteet on tosi keskeisiä ja myöskin se, että, minkä, että kenen puoleen kannattaa kääntyä missäkin asiassa. Ja myöskin tähän digiteemaan liittyen niin on tärkeää tunnistaa ne ne henkilöt, ne opettajat, lastenhoitajat, joilla on tähän teemaan liittyvää osaamista. Nyt sanotaan, niin Vopeka-kysely on tähän loistava työkalu. Tänä, tänä keväänä monissa kunnissa otettu käyttöön tämä Vopeka-kysely. Tällä kyselyllä saadaan sekä organisaatiotasolla että myös yksikötasolla niin kuin näppärästi työkalulla näkyviin se osaaminen, mitä varsinkin henkilöstöllä on. Helsinki valitettavasti on mukana tässä, joten tämä olisi sellainen työkalu, että olisi tosi mahtava saada käyttöön myös Helsingissä, että yhdellä tällaisella työkalulla saisi sais isomman yksikön osaamisen kartoitettua ketterämmin kuin näillä nykyisillä välineillä. Kaikki eivät välttämättä tunnistaa sitä, että mitä minun mitä pitäisi osata ja, ja mitä pitäisi lasten oppia. Ja tämä on tärkeä kysymys myös niin esittää. Meillä on velvoitteita meidän toimialan suunnalta Helsingissä mitä meidän pitää lasten kanssa tehdä näihin teemoihin liittyen, mutta myöskin on nämä velvoittavat asiakirjat. Ja niistä on tärkeää tehdä konkreettisia nostoja, mitä lasten kanssa pitäisi käsitellä. Ja tähän tuota, niin meidän oivalluksia hankkeiden aikana tehtyyn huoneentauluun. Tämä on ollut semmoinen konkreettinen hyvä työkalu, mitä me ollaan sitten aina silloin alkusyksystä. Että tavoitteena on se, että ne digiväinen on luontevaa ja kiinteä toimintakulttuuria ja toimintaa. Ja Siinä sitten yhdistetään lasten mielenkiinnon kohteet ja heidän toiveensa ja tarpeensa. Se ympäröivä yhteiskunta ja kaupunki ja sen kaikki mahdollisuudet. tämän välineistö, minä digivälineet, on yksi, yksi keskeinen olennaan lisä. Ja myöskin tähän kanssa vanha, vanha materiaali, mitä ollaan käyttö, käyttö meidän tuota noin, aina silloin että Kertaalla miettää ja pohditaan sitä, että äh, millaisia rooleja Lapsella on suhteessa, suhteessa mediaiden niin ja digivälineisiin, ja pyritään turvaamaan siitä, että kaikkiin näihin, tähän, tämä on vanhaan 2009 vuodelta, tämä nelikenttä, toimiva. Eli millaisia valmiuksia näihin erilaisiin rooleihin me tämän toimintavuoden aikana pyritään sitten lapset tarjoamaan. Ja jokainen opettaja miettii sen oman ryhmänsä kannalta, että se painopiste voi vähän, vähän vaihdella. Sitten jonakin vuonna se voi olla on, niin, liittyä tuohon turva- ja suojelun tarvitseja tematiikkaan. Öö, jonakin vuonna se painopiste voi olla jossain muualla. Mutta on tärkeää, että kaikki, kaikki osa-alueet tulee huomioitua siinä ryhmän toiminnassa. Ja näihin pitää olla rakenteet, että voidaan osaamista jakaa sitten meidän opekokoukseen liittyen. Helsingissä meidän toimialalla on jokaisessa ryhmässä käytössä digitaalinen portfolio. Ja tämä on semmoinen osa-alue, johon paljon aikaa nyt. Meillä on toista vuotta tämä digitaalinen portfolio käytössä. Ja tota, tämä on semmoinen, mikä on keskeinen osa meidän meidän kokousten sisältöjä. Et jaetaan sitä osaamista, myöskin seurataan toisten portfolioiden työskentelyä. Jokainen portfolio on hirveän erilainen, ja mietitään erilaisia keinoja, miten lapsia voidaan sitten ottaa aktiivisesti mukaan niitä työstämään. Nyt tässä viimeisen, viimeisen parin vuoden aikana tämä digivälineistö on todella paljon niin parantunut meidän toimenpisteissä, että älytaulujen ja muiden kautta pystyy ottaa siihen työstä, työskentelyyn mukaan sitten isompiakin lapsiryhmiä, ja on tosi keskeistä käydä läpi niitä ihan konkreettisia tapoja, miten sitä portfoliota työstetään. Tämä tekninen osaaminen on toinen osa-alue, mihin me toimiala kouluttaa, mutta pedagoginen puoli on sellainen, mitä, mitä meidän peräpalaveressä käydään läpi, että miten eri ryhmissä erikäisten lasten kanssa lapsia pystytään osallistamaan siihen portfolion Ja Toinen keskeinen osa-alue näissä meidän kokouksissa on niin näiden yhteisten velvoitteiden konkretisointi. Eli meidän peräpalavereissä meillä on joka, joka toinen viikko. Meidän opettajien kokoukset, jossa aina tuodaan aluksi konkreettisia ideoita ja vinkkejä ja linkkejä aina eri teemoihin liittyen. Tämä digiteemat on yksi keskeinen osa, mihin olemme panostaneet viimeisen kahden vuoden aikana. Tavoite on se, että ne laitteet on luonteva kiinteys toimintaan. Niiden laitteiden käyttöä harjoitellaan. Ja tavoite on se, että sitten lapsi pystyisi, pystyisi yhdessä lasten kanssa tekemään sitten erilaisia sisältöjä vasun. Ja se on teemojen mukaisesti. Keskeistä sen osaamisen lisäämisellä ja kasvattamisella niin on rakenteet. Meillä on toimialalla on paljon yhteisiä koulutuksia, yhteistä koulutustarjontaa. Ja siihen on aina tärkeää tutustua etukäteen, jotta sitten meidän oma kouluttaminen sitten täydentää sitä toimialan yhteistä koulutustarjontaa. Toimialan koulutukset meillä ovat aika teknisiä, eli ne keskittyvät niiden digivälinen peruskäyttöön. ja niin puolet tulee usein sitten niin kuin oman koulustarjontan kautta. Helsingissä on suurpiireihin ja meidän suurpiirillä mä pidän tämmöisiä digiklinikoita, eli kerran kuukaudessa me on tämmöinen Teamsin kautta tämmöinen avoin digiklinikka, minne saa tuoda sitten erilaisia kysymyksiä, linkkejä ja vinkkejä, mitä haluaa jakaa sitten koko meidän alueella. Meidän, meidän alueella on niin on 30 päiväkotia, ja tämän digiklinikoiden kautta pystyy tuoda esiin erilaisia ongelmakohtia, sekä myöskin hakea sitten idiksiä toteutukseen liittyen. Meillä on jokaisen digiklinikoiden yksi teema, sen luento-osuus, minkä pidän johonkin teemaan liittyen, ja sen jälkeen sitten on aika omille kysymyksille ja omille pohdinnoille. Jokaisessa yksikössä on tietysti niin toimipisteiden oman osaamisen jakaminen on yksi keskeinen asia. Meillä on, on, niin on käytössä tämmöinen yksikön uh, yhteinen Padlet-alusta, ja siinä me kootaan näitä niin kuin toimintavuoden aikana tulleita linkkejä ja vinkkejä, ja ne on jaoteltu erilaisten sisältöalueiden mukaan. Sieltä, kun lähtee suunnittelemaan toimintaa vaikka liikuntaan liittyen, niin löytyy, löytyy sitten materiaaleja ja vinkkejä sitten, tota, liittyen tähän näihin eri sisältöalueisiin. Me ollaan sinne koottu, että on paljon hyviä, hyviä materiaaleja olemassa. Ja ongelma onkin näin aikoina se, että niin siitä valtavasta tarinasta suodattaa ne keskeisimmät asiat. Ja meillä niin ollaan koottu tuonne pari sitten näitä. Tähän on muutamia nosta, nostoja tehty. Tämä on sivustolta nostettu yksi mallinnus siitä, että minkä tyyppisiä asioita lasten kanssa tehdään. Ylän konkretisoiminen on tosi keskeistä, koska näin, niin Pienten lasten erityisesti kanssa tehtävät jutut niin on sellaisia, mitkä helposti lähdetään liian, liian korkea, korkealta liikkeelle, niin keskittyy ihan perusasioihin. Ja tässä on pari hyvää materiaalia, mitä me ollaan myöskin hyödyntä, eli oivalluksia. Materiaali on jo vanha, mutta erittäin, erittäin ajan, edelleen nykyisen OPSin mukainen. Eli tämän uuden suhteen niin on tullut paljon hyviä uusia julkaisuja, mistä pyritään poimimaan myöskin niitä toimivia käytäntöjä. Jotain kaikille, mikä on kyllin hyvä, on erittäin tärkeä kysymys. Eli tavoite on se, että jokaisessa ryhmässä tapahtuu, tapahtuu kuitenkin näihin teemoihin liittyviä asioita, joilla on koottu matalan kynnyksen materiaaleja, eli sellainen minimitaso, mitä pitäisi jokaisessa ryhmässä tapahtua. Kamerakoneperviikka on äärimmäisen näppärä tapa lapsen oman tuottamisen tukemiseen liittyen. Taussi mikä on ollut ehkä yksi keskeisimmistä asioista. Tässä on kaikki osaa käyttää videokuvausta ja kuvausta. Ja tämän Tämän materiaalin kautta pystyy sitten liittämään sitten liikuntaa, musiikkiin, tutkimuksen oppimiseen ja muun teemaan. Tämä on semmoinen, milloin ollaan lähdetty aina liikkeelle. Ja herkkien korvien materiaalit on toinen äänittäminen, audiovisuaalisen tutkiminen, piirtää leikkien, äänittäen. Nämä ovat videokuvaaminen ja äänittäminen on semmoista, mikä kaikilta onnistuu. Ja näiden kahden asian portfolion kautta pystyy toteuttamaan kaikkia velvoittavien asiakirjojen tavoitteita ja kaikki muu vähän kuin sitten ekstraa. Sitten niissä ryhmissä, missä on paljon osaamista teemoihin liittyen, niin ollaan siitä liikkeelle, että meillä on tämmöinen sovelluskatalogi Helsingissä, jonne on poimittu sellaisia hyviä monikäyttöisiä sovelluksia. Eikö se ole valmiiksi, ole sitä, että minkä tyyppisiä appeja on, voisi hyödyntää sitten meidän toimipisteissä. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä kun noi perusasiat on kunnossa, niin sitten Näiden appien kautta pystyy tekemään, että meidän asiakas velvoittaa muun muassa että lasten kanssa tutkitaan sitä, mikä on totta ja mikä ei ole totta, niin näiden sovellusten käyttöä harjoitellaan myöskin aina säännöllisesti ja myöskin pyritään sitten jakamaan niitä hyviä vinkkejä sitten sisällä. Ja animaatiot on ollut kans yksi sellainen sellainen, öö, hyvä tapa tehdä lasten osaamista ja tuottamista näkyväksi. Ja näistä liikkeelle on videolinkki pienten ryhmän ensimmäisiin animaatioihin. Se kuvamisen se mikä on, että Lego-animaatiot on sellainen, mitä lähdetään kaikissa ryhmissä liikkeelle. Ja sitten pienempien lasten kanssa siihen kohtaan jätetäänkin se, tota, niin, sen, niiden animaatioiden tekeminen. ja Sitten kun niillä on perusasiat, on kunnossa siellä pienten on tekniikka, kun on tuttu jo pienillä, niin sitten isompien lasten kanssa pystytään jatkamaan siitä, mihin ryhmässä jätettiin. Että on tärkeää myös jatkumoita että pääsee jatkamaan siitä, mihin on erityisen kanssa tehty. Ja digitaalinen portfolio on näppärä tapa sitten turvata sen, se, että asiat, on tehty edellisenä vuonna, niin sitten niitä pystytään jatkamaan myöskin digivälineperiokaisen käyttöön, käyttöön liittyen. Ja nämä laajentun todellisuuden kuviot ovat sellaisia, mitä nyt on tässä otettu käyttöön vasta niin kuin joissain ryhmissä, ja niinkin meillä on sovelluskatalogissaan hyviä, hyviä niin appejä käyttäväksi mihin niin diojen tulee loppuun lista niistä, mitä ollaan niin käytetty ja hyväksi havaittu. Aika taitaa lopussa, että loppu-ilma on koonnut muutamia noin, äänitaiteeseen ja äänittämiseen liittyviä materiaaleja. Eli videokuvaaminen ja kuvaaminen ja millä lähtee joka vuosi liikkeelle ja sen jälkeen lähdetään vasta niin niille seuraaville, seuraaville stepeille. Et keskeisin tämä on tutkimalla oppiminen ja lasten äänen, äänen ja mielipiteen ja ajatusten näkyväksi tekeminen. Kiitos. Eli minun puheenaiheeni on kouluyhteisön sitouttaminen digitaalisen opetuksen sekä tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittämiseen. Ja, ja mä voin aloittaa kertomalla vähän siitä, että kuka minä olen ja missä olen. Eli tosissaan, mä olen rehtorin viransijainen täällä siirtymän alaasteella. Täällä on vuosikaudet toiminut rehtorina Anna-Mariaatinen. Jaatinen, jota on kyllä myös suuresti kiittäminen näistä kaikista meidän digitaalisen opetuksen edistysaskelista täällä. Siltamäessä meillä on oppilaita noin 300, henkilökuntaa noin 30. Ja meidän koulussa on kaikenlaisia oppilaita moninaisilla taustoilla. Ollaan aika tavallinen helsinkiläinen koulu. Mä aloitan kertomaan sitä, että mitä meidän digitaalinen opetus täällä koulussa on tällä hetkellä. Ja sitten mä vähän kerron siitä, että miten me ollaan tähän tilanteeseen päästy, millaisia johtamis- ja resurssointitekoja me ollaan tehty ja mitä tämä on vaatinut. Meillä on kirjattu meidän koulun, meidän koulun opsiin se, että meillä jokaista, jokaisella luokalla ykkösestä kuudenteen luokkaan on oma sähköinen oppimisympäristö. Tällä hetkellä se on Google Classroomissa, mutta tätä me ei kirjattu sinne OPSiin, koska jos me vaikka haluttaisiin vaihtaa jotain palvelua tai muuta, niin voitaisiin sitten vaihtaa. Me tarjotaan koulussa rutkasti TVT-resurssiopetusta. Tätä aikaisemmin, aikaisemmin tähän käyttöön oli tuutoropettajat, mutta sitten kun tämä hanke, hanke loppui, niin siirryttiin koulussa, koulussa käyttämään tämmöisiä TVT-resurssiopettajia joille sitten resurssoitiin tunteja, että he voi pitää opetusta. Me, meidän koulussa ehkä joskus pystyi sanomaan, että me ollaan todellinen edelläkävijä ja tehdään juttuja, mitä ei missään muualla tehdä, mutta erinäistä syistä johtuen, johtuen niin maailmalla otettiin aika isoa digiloikkaa viime vuosina, ja me ollaan keskitytty tekemään laadukkaasti tarkoituksenmukaisia juttuja. Siitä, jos oikein tihrustaa, niin näkee, että mitä me tällä hetkellä, tänä lukuvuonna ollaan kaikkien luokkien kanssa, tai mitä me halutaan, että tänä vuonna opitaan. Siellä esimerkiksi nyt on, on esimerkiksi näitä Googlen palveluja, näppistaitoriat opitaan kirjoittamaan, esitystekniikkaa, nettisivuja, vähän videopalvelua, mutta sitten myös erityisesti toi, Vaikkapa ollaan valittu se, että me halutaan opettaa nykylapset käyttämään tietokoneita. Eli ihan tiedoston ja kansion periaate, joka on, joka on monelle tällaisen älylaitteen kanssa kasvaneille vähän vieras, koska nykyään varsinkin Apple-laitteet on äärimmäisen helppokäyttöisiä ja se, ne kansiorakenteet ja muut on hyvin kauas peruskäyttäjästä. Ja toki se tarkoittaa, että nykypäivänä... nykypäivänä lapset, nuoret ja nykyään myös nuoret, nuoret opettajat ymmärtää kyllä sitten nämä erilaisten palveluiden toimintamekanismit ja muut tosi hyvin, kun taas sitten nämä PCiden kanssa kasvaneet, kasvaneet vanhat, vanhat tekijät ei välttämättä niitä aina, aina ehkä ymmärrä. No. no ehkä vielä tästä kuvasta sen verran, että meillä siis painotetaan, painotetaan isompia oppilaita tässä ihan niistä syistä, että Neljännestä luokasta eteenpäin eli nelosilla, viitosilla ja kutosilla meidän koulussa käytössään henkilökohtaiset tietokoneet. Se on vaatinut paljon, paljon anomista ja myös tietokoneiden vaalimista, että nämä, nämä vanhat tietokoneet, joiden takuusopimus on jo umpeutunut, että ne oikeasti myös pysyy käytössä. Pienemmillä oppilailla meillä on vähän ehkä erilaiset tavoitteet ja ne enemmänkin koskettaa sitten jotain tabletteja tai muita älylaitteita, mitä pienempien oppilaiden kanssa tehdään. Miten me olemme päästy tämmöiseen tilanteeseen, niin tämä on aika pitkä tarina. Nostin, nostin äsken, jo, äsken jo esiin Anna-Maria Aatisen, eli meidän oikean rehtorin täällä koulussa. Ja hän, hän on antanut kyllä vuosikausien aikana hurjasti resurssia aikaa. Ihan työpäiviä, että, voidaan, että meidän henkilöt, muun muassa minä ja monet muut on voinut valmistaa materiaalia ja koulutusta ja muuta. Ja samoin tämä on myös näkynyt meidän rekrytoinneissa, eli, eli itse aloitin 2017, ja silloin tänne ihan rekrytoitiin, rekrytoitiin opettaja, joilla on niin vahvaa TVT-osaamista. Lisäksi meidän koulussa on perinteitä ollut tämmöiseen opetuksen pelillistämiseen, ja esimerkiksi täällä oli sellainen Fuse Studio Haaste pedagogiikkaluokka, oliko jopa ensimmäisenä tai toisena Suomessa. Suomessa aikoinaan, mutta toinen tosi tärkeä asia on se, että meillä on visio siitä, että mitä me halutaan tehdä. tehdä ja tässä nyt näkyy kuva tällaisesta meidän vanhasta, vanhasta digipolusta, minkä teimme itse omalle koululle ehkä neljä vuotta sitten, sitten kun odotimme kovasti, että tulisi joku Helsingin oma digipolku tai joku vastaava, mutta me tehtiin sitten oma, jota käytettiin useampi vuosi, mutta sitten, sitten korjatt, korvattiin se tuommoisella OMA-OPS-palvelussa ollella palvelulla, koska se oli parempi. Tämä on ehkä esimerkki siitä, että me halutaan toimia meidän koulussa niin kuin mahdollisimman mukaisesti, eli että me käytetään niin järkeviä öö, helposti käytettäviä palveluita, joihin Helsingin kaupungilla on sopimukset kunnossa, ja se, että jos joku parempi löytyy, niin me korvataan sitten sillä. Ja jotta me voidaan näitä käyttää järkevästi ja tehokkaasti, meillä on varmaan 200 kannettavaa tietokonetta, reilun 300 oppilaan koulussa, ja on aivan älytöntä, että me ei niitä käytettäisi, niin me ollaan panostettu vuosien aikana tuohon koulutukseen ihan hurjasti. Ja se, miten meidän koulutusprosessi koulussa toimii, on se, että meillä on jokin kouluttaja, yleensä luokanopettaja, joka on itse testannut hommat, että ne hommat toimii. Mä aloitin tässä koulussa luokanopettajana, niin mun oma luokka toimi sellaisena testiluokkana, jonka kanssa kokeiltiin ihan kaikkea mahdollista. Ja sitten sieltä vähän sitten poimittiin, poimittiin sitten niitä hyviä juttuja, mitä haluttiin sitten jalkauttaa koko, koko koulun tasolle. Ja se, että kun valitaan joku tämmöinen hyvä, mitä halutaan käyttää, niin se vaatii sen, että me tiedetään että mikä voi mennä pieleen. Eli löytää erilaiset pullonkaulat. Onko joku palvelu sellainen, että esimerkiksi oppilaskoneet teho ei riitä siihen, tai tämä ei toimi oppilaan puhelimella, jos hänen täytyisi tehdä puhelimella, tai voiko, tällä, voiko tämä palvelu rikkoa jotenkin, voinko poistaa kaikki, mitä olen tehnyt. Kaikki nämä piti olla hyvin selvillä, jotta voitiin sitten kouluttaa nämä henkilökunnalle. Se kun meillä sitten kouluttajana, kouluttajana toimi, toimi tällaisia niin kuin tuttuja koulun aikuisia, niin sittenhän se tarkoitti sitä, että, että meidän henkilökunta otti nämä asiat tosi paljon paremmin vastaan kuin normaalisti. Ehkä ulkopuoliset kouluttajat ovat tosi hyviä, mutta usein ne ei ehkä sovi just siihen ympäristöön, missä sitä tiettyä tai ohjelmaa haluttaisiin käyttää. Mä kerron nopeasti muutaman, muutaman esimerkin asioista, mitä me täällä, täällä meidän koulussa on otettu käyttöön. Ja nämä asiat on tämmöisiä aika erittäin perusjuttuja nykypäivänä, mutta me halutaankin tehdä perusjuttu tosi hyvin. Vuonna 2017 me alettiin koulussa miettimään, että miten saadaan kaikki, kaikki niin kuin opetusmateriaali yhteen tiettyyn paikkaan. Että usein kun meillä on materiaalia opetuksessa, niistä tulee eri palveluista ja se on vähän sellainen sillisalatti ja on noin 75 erilaista tunnusta, mitä pitää muistaa, mutta me alettiin kokeilemaan, että halutaan joku yksi paikka, missä olisi kaikki mahdolliset materiaalit, tehtävät, linkit, vihot, läksyt, mahdollisuus viestiä opettajan kanssa ja luokan kanssa, ja mikä toimisi kaikilla laitteilla. No me valittiin siihen tämä Google Classroom, joka on tuoden varmasti maailman suosituin sähköinen oppimisympäristö tai tämmöinen luokkahuone. Me koulutettiin kaikki meidän opettajat siihen. Jokainen, jokainen oppilas tästä koulusta sitten opettajien ja tutoropettajien, TV-tervyssyopettajien ja, TV ja oppi isojen oppilaiden digiakettien kautta. Ja päästiin aika nopeaan tilanteeseen, missä oikeasti tätä käytettiin, jos ei päivittäin, niin ainakin nyt niin kuin viikoittain use, useana päivänä opetuksessa. Sitten. Sitten hän kävi sillä tavalla, että tuli korona, koronapandemia, ja vuonna 2020 me oltiin siinä onnellisessa tilanteessa meidän koulussa, että me oikeasti osattiin käyttää näitä sähköisiä oppimisvälineitä, joten, joten sitten oikeastaan ainoa juttu, mitä piti tehdä, oli, että me järjestettiin yhdessä siinä, olisiko se ollut edellisenä päivänä ennen kuin Siirryttiin etäopetukseen, niin koulutettiin nopeasti opettajat Google Mittiin, kirjoitettiin ohjeet, laitettiin ohjeet koteihin. Ja päästiin sitten heti seuraavana päivänä aloittamaan, niillä aloittamaan, äh, olisi koulut 3 6 kanssa, sitten niin äh, Google meet palvelun kautta tehtävä etäopetus. Tässäkin, tässä me tarjottiin hurjasti tukea, äh, tukea, eli meillä osaavat opettajat päivysti päivystivät oikeastaan, ei ollut mitään muutakaan tekemistä, niin päivystivät ja vastasivat sitten oppilaiden ja opettajien kysymyksiin, että miten, miten nämä hommat saataisiin sitten toimimaan. Haluttiin tarjota laadukasta opetusta, yhtä laadukasta opetusta etänä, kun me tarjotaan nyttenkin. Ja tämä oli ehkä semmoinen juttu, että viimeisimmätkin epäilijät, eli nämä kuuluisat perävalot, huomasivat sen, että niin digiopetus on oikeasti tärkeätä, hyödyllistä ja Oikeastaan, että ilman sitä ei välttämättä enää, tai ilman sitä ei oikeasti enää pärjääkään. Siirryttiin myös vielä tutumpaan välineeseen heti sen jälkeen, eli kaikille tuttuun Teamsiin, jonne me sitten, jonne me sitten niin kuin päätettiin siirtää. Oltiin käytetty henkilökunnan kanssa Classroomia tällaisena yhteisenä tiedostojen välineenä, mutta me siirrettiin sitten kaikki Teamsiin, Teamsiin, että Helsingin kaupungilla työskentelevät muistaa varmasti Y-aseman, jolle oli sitten verkkolevy, millä oli tallennettu tiedostoja, mikä ei ikinä toiminut, niin siirrettiin kaikki meidän koulumateriaalit Teamsiin, rakennettiin sinne erilaiset, erilaiset kanavat eri tiimeille ja ää, sitten niin kun, että meillä oli yksi paikka, mistä meillä pääsi joka, joka paikasta, jos pelättiin vaikka, että tulee useita etäpytysjakso, niin sieltä sitten oltaisiin päästy näkemään ne koulun tärkeät asiakirjat sun ja Teamsiin, henkilökunta siirtyi Teamsiin ihan sen takia, että se toimi paremmin kuin se Classroom. Classroom on tehty lapsille, oppilaille, mutta ihan kaikkia ominaisuuksia, mitä me oltaisiin haluttu käyttää, niin sieltä ei löytynyt. Ehkä ihan tällä, mäkin oli vähän tuon aikani ylittänyt, niin mutta ihan loppukaneettina se että, se, että oikeastaan se, että me puhutaan digitaalisesta opetuksesta, erikseen on vähän hassua, koska mä näkisin sen, että se on ihan vain osa opetusta nykypäivänä. Tämä on niin esiin tärkeää, että me ja meidän lapset ja meidän oppilaat oppii käyttämään digitaalisia välineitä, välineitä että he yksinkertaisesti pärjäävät elämässä. Ja koulu onkin niitä harvoja instansseja, jotka oikeasti pystyy vaikuttamaan Suomen kansalaisten elämään nyt ja tulevaisuudessa. Ja Ainakin me Siltamäessä halutaan sitten tarjota näitä eväitä kaikille. Kiitoksia.